Отримати консультацію від спеціалістів Монобанку можна наступним чином. За номером 0800 205 205 для дзвінків з України або 044 237 2060 за кордону. У Viberі, у Facebook Messenger, у Telegram або надіслати листа на адресу info.ravlik.monobank.ua.